Vi har ju Thomas med på en annan länk här. Han sitter i pörkenes på en lägeskola. Men jag hoppas Thomas, du ser oss och hör oss bra. Jag både ser er och hör er. Hoppas ni hör mig. Jo, det gör vi. Välkommen med Thomas. Hoppas du har det bra i pörkenes. Jag har det Kalta bra. <laughs> Okej, okay. vi ska börja på lite här att alltså vi ska då presentera Vörås digitala lärsteg och jag har med mig här Annika Ekblad. rätt kort lite vem du är. Annika Ekblad och jag jobbar i år med projekt som vi har kallat Digiäventyret inom småbarnspedagogiken. Som jag sen berättar lite mer om. Ja, och jag heter Jari Nemela jobbar som IKT-pedagog i Vörå kommun. Och Thomas, ska du kort presentera också vem du jag heter Thomas Sädergård och jobbar som klasslärare i Vörå kommun, men även som tutorlärare och har varit inblandad i allt möjligt inom den digitala i, i Vörå kommun. Ja, då tror jag vi går då vidare. Vi började här för, ja det är kanske två år sedan vi började uppdatera våran lärsteg här i Vörå kommun. Vi hade en sådan, traditionell lärsteg tidigare som var mappad i mapp någonstans i någon hylla i kommunen. Och den här skulle uppdateras och då ville vi faktiskt börja göra någonting så det skulle bli mer användbart i kommunen. Och vi sammankallade då till ett möte, alla tutellärare, även Småbarnspedagogik, kommer inblanda några lärare från olika enheter. Och vi ville få till, till någonting nytt, häftigt som skulle tas väl emot i skolorna och vi jobbade då väldigt intensivt, ett, ja, nästan ett läsår, att brainstorma och utveckla våra idéer och få fram bra lösningar. Och i fjol, då, ja, ungefär, ungefär för ett ett år sedan, så fick vi då vårt färdiga lärsteg. Och det utmynnade då i två produkter, som ni ser här på skärmen här, så har vi då en övergripande plan som vi har ute på alla skolor, och så har vi då också handböcker. så alltså vi skapar till ett tillbehör också med handböcker som berättar kanske lite mer detaljerat vad de här olika begreppen betyder och hur man kan jobba på skolorna. Jag skulle kunna ta den här online-versionen här av Lärstigen så ni får den lite tydligare. Så där borde ni se lite tydligare hur den ser ut jag kan då kanske ta lite här först. Vi ser också vi har som Ipadar som vi använder i småbarnspedagogiken och förskolan. Vi använder också Ipadar i årskurs 1-6. Där har vi det. Och i högstadiet och gymnasieskolorna använder vi då bärbara datorer. Och här har vi då Grupera lite då. Det är som en progression i hela barnens läristik. Så Det är för en progression från småbarnspedagogiken till gymnasiet- för våra elever här i för- och kommunskolor. Jag ska ta och minskad den lite så ni får, den, så ni får en lite övergreppbild. Då har vi också satt med en, lär eller en årsklocka som ska då göra det lite lättare för lärarna att kunna implementera den här lärstigen- på sina skolor och sina klasser. Till exempel om vi tittar där på den där blåa kakbiten Microsoft 365. Så då hittar vi också små blå på den här lärstigen. Vi ska gå därmed till grundskolorna där. Så då vet... Lätt, eller det är lättare för lärarna att veta vilka ämnen de ska tangera i Microsoft 365-kakbiten. Till exempel då, om vi kollar på årskurs 1-2 där vår dokumentation så har vi de skapat mappar och strukturer. Då är det OneDrive men vi tänker förstås då på. Att eleverna ska kunna lära sig det på årskurs 1-2 och, och skapa lite, lite mappar där de ska börja spara sina material de gör i, i skolan. Vi kan stänga ner den där och gå tillbaka till presentationen. Vi kan gå vidare till. Ja, jag kan berätta också att, att innan den här lärstegen trycktes upp som plancher så skickade vi faktiskt ut det här till alla skolor. Så att de som skulle få vara deltagande eller del, vara med i processen med den här lärstigen och ge feedback på det här utkastet vi har hade gjort och det var väldigt omtyckt att de fick också säga till vad de tycker om det här. Och vi fick jättebra feedback på den och vi utvecklade lärtigen ganska mycket efter det också. Och, äh, den här tog vi då i bruk i augusti 2021, så det, vi har snart haft den här då i ett år. Och, och. Och målet med den här lärartigen är nog att, just att man, vi ska förbereda våra elever för de här förväntningarna samhället har på, på, på eleverna när det kommer ut i arbetslivet i framtiden. Vi går vidare där. Där har vi då en lite bättre bild på årsklockan. Vi har ju då delat de här då. I lite olika skeden att, att eleverna kommer i skolan i augusti. det kan det vara bra att introducera och värma lite med Microsoft 365 med, med lite word och lite OneDrive-övningar och Teams och, och sådana grejer. Och så går vi då vidare till lärplattformar där fördjupar sig lite i Teams och vissa använder lite Showbie och kanske lite och NOM-appar och sådana grejer som de använder. Och så går man då vidare bara då. I, i programmering och kreativitet och så vidare. Och då har vi då förstås allmänna IKT-kunskaper ska ju tangera hela läsåret samt bedömning. Det är jätteviktigt att vi har återkoppling till deras arbete hela läsåret. Och det har vi då lite exempel på de här digitala lärtiga handböckerna. Och vi har ju då gjort en för, för småpedden och en för, för lågstadiet 36 och, och en för då. Högstadiet och egentligen gymnasiet. Och vi kan ju öppna kanske den här handboken då för lågstadiet. Får ni titta på den. Hur den ser ut. Det är en typ av ett häfte som tangerar de här begreppen lite djupare. Alltså enkla övningar vad det kan göra då, till exempel då inom Årskurs 1-2. Vad betyder det att vi de ska kunna göra där på på ettan, tvåan, då, inom systemhantering eller dokumentation. bredare vi vidare där, vad som förväntas. Vi ska kunna inom dokumentation i trean, fyran och feman, sexan. Och vi har ju då förslag på olika appar också som de kan använda då, i de här olika begreppen. Här har vi det lite mera samma... Det del av planschen bara, men det gäller lågstadiet förstås då. Och där har vi då med också nätetiketter, ekonomi och datasäkerhet. Vi har bara fallat det här ned. Och det är då lite, lite övningar på vad man kan göra inom den. Och så har vi då programmeringarna, programmering och, och vi övningar till det. Och så lite digital programmering, vad man kan göra då ettan, tvåan, trean, fyren, feman, sexan och så lite portfölj eller hur vi dokumenterar våra jobb inom Teams så där eller OneDrive. Har du nånting Tomat vill tillägga där? Vad det OK sådär? Jag tycker att det har täckt är ganska så bra, så det behöver jag tillägga desto mer. Okej. Okay. Vi går vidare. Jag tror, Annika, du får berätta lite vad ni gör. Ja. Som sagt, digiaventyret jobbar jag med i år och det är som är projektpengar som finansieras av statens specialunderstöd som en del av utvecklingsprogrammet Ny litteracitet och just med att utveckla en god pedagogisk verksamhet med tanke på medialeskunnighet, digital kompetens och programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken. Så får du byt. Och här är lite hur vi tänker att- vi lägger fokus på delaktighet, vi tänker på pedagogerna. De får stöd och handledning och, och ni ser här lite fler punkter. Och sen också att barnen förstås ska vara delaktiga. Och också att vi får vårdnadshavarna delaktiga. Och för att skapa- Möjligheter för ett lärande, kreativa lärandeprocesser där man tillsammans med barnen utforskar och testar. Och att vi, vi är ju inom småbarnspedagogiken så att ska, vi ska också komma ihåg att det ska vara lekfullt och det ska, ska vara roligt. Men att, att vi har ändå ett tydligt syfte med det så får mm. Och för att vi ska lyckas med det här så det är det ju ingenting som man gör. På, på, på en kort tid och man gör inte ensam, utan vi tänker att, att vi behöver ha en, en tydlig organisation som möjliggör gör för struktur. Uh, vi behöver ha helhetstänke med röda tråden hela tiden ända från. He, hela vägen genom alla. Och uh, samarbete och kommunikation och liksom gemensamma ställningstaganden, så att, att vi alla vet vart är vi på väg och hur gör vi. och att Det finns möjlighet att få stöd och, och handledning och hjälp, och vi vet vem vi kan svänga oss till. Mm. Och som Jari redan visar så den här digitala lärstigen och den här handboken för småbarnspedagogiken och förskolan, så har ju konkreta verktyg som vi liksom har väldigt konkret att vad ska vi jobba med och ho, hur ska vi göra det här med digitala. Men för att vi ska få koppla ihop det här digitala med allt det annat som vi gör så tar vi också med och det här är så, vårt dokument som vi använder annars i planeringen och lärandeprocesser i, i småbarnspedagogiken att lika naturligt som att vi får med allt annat så får vi också med det här digitala på ett naturligt sätt att det ska fylla, finnas ett syfte och att, att faktiskt ge ett mervärde. Det är ingenting som vi gör en dag eller en vecka och är en kul grej utan vi, mm. vi kopplar ihop det med lärområden och kompetensområden. Så får du byta. Kompetenserna som jag också pratar lite om, att, att som det sen behöver i framtiden och, och också som vi tänker och sätter fokus på inom småbarnspedagogiken. Att, att vi ska vara kreativa, vi övar samarbete, vi kommunicerar, vi tänker logiskt, vi har problemlösning, att vi jobbar inte bara, vi sitter inte med iPad och spelar utan vi gör en massa, massa, massa och vi har fokus på på också de här kompetenserna som barnen sen behöver, så får det bli. Mm. Och jag ska ändå säga om den här, här planeringen och det här pedagogiska syftet- också att processerna är ju det som är viktigast, mm, att vi absolut, faktiskt ja. testar- och vi kanske lyckas, ibland misslyckas vi och, och, och, och, att, och att det ska få ta tid här har vi bilder från skogen och kopplar ihop med det här digitala. Det här mitt i bilden så ser vi att vi bygger mandalas och vi har tidigare jobbat med mönster inne på, på avdelningen och vi fortsätter utomhus. Sen så har vi också digitala verktyg som ger mervärde här. Vi kan samla material och vi tar skogen med oss in och vi fortsätter och kopplar ihop digitalt och analogt Så. Ja, vi har ju märkt att det finns ju ganska stora utmaningar, alltså hur du kopplar ihop det här pedagogiska och digitala. Ja. Och, och det jobbar vi ganska hårt med. Jag tycker Annika har lyckats väldigt fantastiskt med det här, hur man kopplar ihop det här jobbet. Men du får berätta vidare. <laughs> ja, här är bygg och konstruktion. Vi hade som tema närmiljöer. Vi jobbar med kartor och vi liksom och, och vi ville lite utmana den här bygg och Så kan du bygga högt så det här är bilder från närmiljön kortstenen vid Mirkafabriken i Oravais som lå nära då daghemmet. Och, uh, i i klossarna, jag minns inte vilken sorts, men att för att lite utmana byggandet, hur högt kan ni bygga? Det här var femårsgruppen. Och sen så filmade och fotade och dokumenterade. Samma sak så fick de i uppdrag att bygga en bro. Och den här bron skulle vara byggd så att det skulle också klara att köra en bil över en över Och de filmade och de berättade och, och, och på det vis. Och det här fanns ju uppe på avdelningen hela Ja, flera veckor. Mm. Och kan du bygga en, en pyramid så där har vi eh, QR-koden där, så fanns också upp på väggen. Och där så är det länkat till Youtube och en instruktion på hur man bygger en, en pyramid i Legon. Mm. Och här är den sista bilden, så där har det byggt oss och introducera Bluebotten. Att vi bygger banor till Bluebotten. Vi kombinerar alltså digitalt och analogt. Mm. Så får du byt. Sagor och digitalt berättande. Kluriga hörnan är på avdelningen där det är treåringar. Det finns QR-koder och de är länkade till sånger om olika djur. Det finns sagopåsar, språkpåsar, QR-koder. Vad som inte syns på den här så har de också en danshörna där det finns QR-koder och treåringarna tar iPaden och skannar- och så kommer det in en häftig musik och där finns tjolar och, och allt möjligt rekvisita att vi kan utforska på olika sätt. Den här mitt i bilden, så det är vi jobbar med Playdo. De här figurerna fick egna historier och sen så kom barnen själva på att- men vi kan ju göra en gemensam saga. Och ni ser kanske på bakgrunden där att vi har jobbat med, med närmiljön, vi har ritat kartor, för här är också kartan hur de ska slippa till slottet sen. Och mm. Det här hela så blev sen är i klips. Mm. Och kombinerar vanligt material och apparna som vi kan använda, vi behöver inte använda hela tiden, men PuppetPulse, där har barnen gjort egna sagor. Greenscreen, Book Creator och Polyglot. Och så får du byt. Här är kreativt skapande. Vi målar med penslar, med händer, med fötter, med bilar, med blubottar. <laughs> och det som inte syns här, alltså de här småhänderna som är jättekladdiga och... och, och jag tänker att föräldrarna får hem den här teckningen och kanske tänker att ja, okej. Okay. Men mervärdet i det här så det var faktiskt när jag såg när pedagogerna hade filmat eh, vad barnen sa när de satt och ritade och liksom att då, då gav ju nog den här filmen och den här dokumentationen ett mervärde både för föräldrarna och för oss också. Mm. Och, och så, vi jobbar på många olika sätt. Där här. är i sista bilden kanske lite otydlig, men om ni tittar noggrann där- så har du en penna fast på bluebottarna och tecknar via programmeringen där. Mm. det är femåring alltså. mm. som... Ja, ska ni gå vidare? Ja. Och analogprogrammering. Uh... Från ritning till egen robot, så där är också femåringar, Multilink och vi gjorde ritningar, de byggde. Sen så fotade vi och sen så fortsatte vi en annan app. Det syns inte där, men den där lilla bilden, så vi har satt in mun och ögon och gett röstar till de här robotarna. Och det var fantastiska berättelser som börjar från, från en ritning. Och dansprogrammering. Jag tror det här Tjejerna. Så de hade, de, mina, mina dansprogrammeringskort räckte in till, så det gjorde kanske 50-60 egna. Och sen som minna ut, en melodifestival. Så de hade uppvisning. Så och, ja, jag tror det får byt. Och här fortsätter vi med analog och, och dansprogrammering. Mönster, vi kopplar mönster till rörelser och sätta till musik och så att vi, vi, vi kopplar ihop också rörelse och ute och inne. Och, så då får byt. Mm. Mm. Här är också ett steg och ni ser pilarna här så där börjar vi lite ha att ja, hur ska man trycka och varför, varför far den inte dit jag vill och problemlösning men på ett lekfullt sätt. Och, så. Härifrån just att vi jobbar Jobba med det och sen så har vi kopplat ihop det med hemlägen som inte använder så mycket, vi funderat vad vad vi vill ha där istället. Det blev ett café, okay, så pro programmerar vi först att vad ska vi gå till café och köpa och vi hade givetvis pengar och vi hade prislistor och en mm. kassaapparat och de tog egna roller och den här leken fortsatt många veckor i som egen regi att, att, så att vi på så vis försöker koppla ihop mm. så tror jag att vi får så kommer vi till, till skolan. Ja, där har vi en av våra tutelär, Minna, som eh, vi, har här gjort en, eh, vi har skrivit en egen saga. Och eh, nu ska den här då, sagan bli levande, alltså en levande animationssaga. Och här går hon då genom igenom grunderna i programmet Theft Junior. Och då. Börjar eleverna då programmera och göra en sån där animation av sin egen saga då. Det blev en sån där living book, som de kallade då, som de fick då presentera för varandra och visa. Och det här var årskurs 3, vill jag minnas det var. Och i de högre årskurserna då, så gjorde de lite en modern PowerPoint-presentation. Så här presenterar vi då till exempel de olika länder och olika CV-värdheter i de olika länderna. Och genom att då programmera Makey Makey i Scratch så när man trycker på de här små knapparna så, så spelas en presentation upp på datorn. Och här skulle jag kunna visa vi Det är en lite dålig videokvalitet men jag kan ju visa er hur funktionen, hur den ser ut i, i verkligheten, då borde ni se lite här hur norr presenteras. Där har ingen ljudmenu, men här har ni då en kort presentation i Scratch. Och då, när ni klickar på de här då så visas de här olika sevärdheterna på, på skärmen. En lite annorlunda variant på, på hur en powerpoint-presentation kan se ut, men med programmering, med i bilden där Och Och går vi då vidare, här har vi då bara lite bilder från av övningar som vi har gjort med bluebottar och med m-bottar i skolorna. Lite sådana lekfulla tävlingar som vi har haft. Och klockan tickar så jag bläddrar framåt. Här har vi också, vi har till exempel osmokoding som vi har en uppsättning som roterar bland skolorna, som är väldigt uppskattat också. Alltså programmering för de lägre årskurserna. Och här har vi också Bluebot där vi har lite, lite äventyr med. Här på stora bilden har vi Thomas. Här har, drar han en, en musiklektion. Och här då använder vi också Scratch och bygger ihop ett litet spel. Som följande bild får visa här att när du trycker på de här olika färgbollarna här så spelas en, en, en skild ton upp. Och där kan man ju då komponera egen musik då med, med, med, med med och Scratch. Vill du tillägga någonting där Thomas? Eller? Jag tror tiden tickar på men det är ju i princip att det är väldigt... väldigt effektfullt sätt att få eleverna att skapa ett eget piano än att trycka på ett vanligt piano. Mm. Och där Bilden till då så hade vi ett äventyr med, med byster i box, alltså temat läsning. Och, eh, vi fick olika karaktärer, sagokaraktärer att läsa sig in på och ta reda på. Lite olika innehåll i sagorna och klura ut. Och vi hade olika problemlösningar där. Då att man måste läsa genom de här böckerna eller, eller de här häftena som vi gjorde. Och vi hade även material som digitalt, att man kunde scanna en QR-kod. läste en saga upp eller en video och visades. Eller kom lite matematikuppgifter ibland. Och, och på basen av de här olika ledtrådarna så fick det ju då fram en kod, en tresiffrig kod för att kunna lösa uppföljande låda. Och, och där har vi då kombinerat då traditionellt läsning med, med lite digitala läsningsövningar också, och det där var väldigt uppskattat i skolorna. Det där var i stora drag lite hur vi jobbar i, i, i Vörå. Vi har mycket att lära oss, men vi känner som vi är väldigt god på väg tycker jag. Och det här är ju något som då ett, ett första år vi kanske jobbar lite mer digitalt än vad vi har gjort tidigare, tack vare den här lär, lärstigan och de här handböckerna.